pusztulásra felé rohan Aha. <gül> Nem megy, ha nem <gül> <gül> És még mi a baj? <gül> <Szeretetlenül Anahia. gül> Aha. Ki az, aki hisz valami felsőbb rendű lényben? Ami felsőbb rendű lényben, aki hisz? Az a nyomtatvány majd szünetbe, jó? Majd elég szünetbe kitölteni jó a jelenlétét azt érdemes most is tehát hiszünk a felsőbbrendű lényben? és ha mondjuk te lennél az a felsőbbrendű lény amiben most hiszel akkor vajon meddig hagynád hogy az emberiség afelé haladjon felé most jelenleg halad? hát de gondold végig, nem? de mondjuk te lennél a mindenható akkor, vagy az a felsőbbrendű lény, akkor meddig hagynád? Ha? Jönnek a vízhoz, jönnek a... és mit csinálnál azokkal akiknek esélyük sincs a változásra mármint úgy értve hogy a fejlődésre, jobbulásra, javulásra hanem azzal foglalkoznak hogy elnyomják a többieket, mit csinálna velük? nem holnap hanem mondjuk úgy középhosszú távon ha te lennél a mindenható legyen lehetőségük újra gyorsan kivonnád őket a forgalomból? hát a következő életükben nem elnyomoskodnak ugye elnyomoskodás ugye ja azt tudjátok hogy senki nem született elnyomónak hanem a gyerekkori életkörülményei által lett elnyomó tehát az lett elnyomó akit elnyomtak gyerekkorban tehát nagyon elnyomtak nem kicsit hanem nagyon elnyomtak és abból lesz az elnyomó Na most általában ez gyerekkorban alakul ki és nem felnőttként tehát felnőttként csak ritkán tehát valaki felnő szociális emberként akkor felnőtt korban már nem valószínű hogy átváltozik elnyomóvá ha csak nem vállal be egy olyan munkahelyet ahol az az utasítás hogy el kell nyomni az embereket és akkor ezt sokáig csinálja akkor előbb-utóbb elnyomóvá válik tehát ez a sokáig az évek, évekig tehát ugye ez általában olyan két év tehát ha valaki két évig elnyom felnőttként akkor szépen megszokja és olyanná válik tehát elnyomóvá válik a rendőrség katonás. hát persze, így van de vagy, vagy adóellenőrzés <gül> Bank? Nem. Az, nem. az nem, az elnyomó szervezetekre kell gondolni mindig tehát akik közvetlenül elnyomják az embereket tehát ha mondjuk olyan munkahelye van hogy ő mondjuk katonaságnál dolgozik de egy adminisztratív tevékenységben ül egy irodába attól még nem lesz elnyomó jó? tehát neki személyesen kell olyan dolgokkal foglalkozni vagy például mit tudom én valaki katona lesz de nincs bevetésen, hanem csak lövöldöz, meg gyakorlatozik, attól még nem válik elnyomóvá tehát akkor hogyha ha be is vetik őt tehát ha szó szerint neki el kell nyomni embereket akkor akkor lesz valaki, de mondom ehhez hosszabb időnek kell eltelni. a gyerekeknél is az úgy működik hogy hosszabb távú elnyomást kap és úgy válik antiszociálissá tehát elnyomóvá és hát valóban úgy van hogy ahogy említetted hogy ugye az antiszociálisak az elnyomók azok azoknak csak egyetlen megoldás van ebből való kikerüléshez hát hogyha újra születnek tehát nem tudnak visszaváltozni tehát uh, annyira tudatosnak kellene ahhoz lenni hogy visszaváltozzanak hogy azt nem képesek tehát nem képesek tehát egy elnyomó az eleve úgy működik hogy nem jó állapotú tehát aki tartósan mondjuk rejtett ellenséges az tartósan elnyomoskodik és ugye ott van azon a hangulati szinten van a legtöbb elnyomó a rejtett ellenséges hangulati szinten tehát tudod milyen a rejtett ellenséges amelyik szemedben mosolyog de nem néz a szemedbe szemedben mosolyog és hátulról meg rosszat mond rólad vagy vagy valami hasonló vagy éppen tesz ellened valamit jó és akkor ugye vannak a dühösek haragosak ugye de azok már magasabb hangulaton vannak és, és vannak az ellenségesek azok még magasabb hangulaton vannak, na most ugye aki mondjuk ellenséges az még könnyen lehet szociális mert onnan nem nehéz felemelkedni mert főjön egy féllel ugye van nekünk egy skálánk tehát egy kicsivel jobb hangulatba kerül mint ellenséges és már is nem, is nem ellenséges tehát már nem elnyomoskodik a haragosnak ugye többet kellene följönni mert, mert ugye a haragos az még meg kellene élni az ellenségességet meg utána még följebb kellene jönni mondjuk az unalom szintjére és akkor már nem is nem is ellenséges, na most de ha valaki mondjuk úgy elnyomoskodik hogy rejtett ellenséges most neki ugye több szintet kellene fölfele jönni a hangulatban na azt meg mivel rejtett ellenséges szinten van na most úgy képzeljétek, hogy a, az egyik legismertebb szint a félelem hangulati szint ugye tudja ki mindenki hogy mi az hogy félelem és mire képes akkor az ember mikor fél na most a rejtett ellenséges az majdnem pont a félelem van. oké okay? tehát ami azt jelenti hogy hogy gyakorlatilag ha egy félelem, tartósan félelemben lévő emberről beszélünk akkor az nehezen fog följönni tartós hangulati állapotba olyan állapotban hogy mondjuk unalomban legyen tehát az unalom az egy jó hangulat egyébként mert amikor mondjuk ilyen megelégedett vagy unott az ember vagy érdeklődését veszített akkor még nincs nem ellenséges nem haragos nem rejtett ellenséges vagy hasonló vagy bánatos hanem egyszerűen csak elveszítette a célját tehát célja az annak az embernek van aki érdeklődő tehát aki nincs az érdeklődés szintjén lehet hogy azt mondja hogy van célja de igazából nincs tehát akinek van célja az legalább érdeklődés szintjén van és amikor valaki elveszíti az érdeklődését, elveszíti a célját és ezáltal az érdeklődését akkor kerül ilyen érdeklődést veszített unalom hangulatba de az még nem rossz hangulat mondjuk egy ellenségeshez vagy netán egy haragoshoz vagy egy rejtett ellenségeshez képest tehát amikor az ember olyan hangulatban van tartósan hogy másnak a burkoltam vagy szándékosan a kárát idézi elő akkor neki egy az hogy olyan közösségbe kellene lennie ahol tanulná tehát ő rájön először is arra hogy ő avval a hangulattal, avval az állapottal amiben van mit okoz na most erre a legtöbb ember nem képes tehát a rossz állapotú emberek nem képesek arra hogy felmérjék a saját helyzetüket tehát a rossz állapotú emberek akármilyen hihetetlen nem képesek logikusan gondolkodni hát nem képesek gondolkodni szó szerint, ösztönlények a rossz állapotú emberek ösztönlények és ugye egy akit elnyomtak gyerekkorba az már gyerekkorban rossz állapotba került és azért elnyomoskodik mert rossz állapotban van Na most az az, azok az emberek, akik rossz állapotban vannak idősebb korba, és mégse elnyomoskodnak, tehát nem nyomják el a környezetükben lévő embereket, azért nem nyomják el, mert az életük során ezt nem gyakorolták egy, kettő, ők a neveltetésüknél és a megéléseik folytán, tehát van egy ilyen szociális viselkedésük. És ezért, ugye azt csinálták, meg azt tanulták, meg azt élték, hogy ne csináld ezt, meg ne csináld azt, meg ne csináld azt, és ezért nem csinálják. Mert nem is csinálták. Ugye egy egy antiszociális embernek hiába mondták hogy ne csináld ezt meg ne csináld azt meg ne csináld azt, annak ellenére csinálta, világos ez? tehát ebben különböznek azok az emberek akik rossz állapotúak és antiszociálisak meg azok az emberek akik rossz állapotúak de mégsem csinálják az antiszociális viselkedést de a gondolatuk az antiszociális csak cselekedni nem cselekszenek, na most egy rossz állapotú ember mégiscsak elnyomóskodik mert teher a környezete számára értitek? tehát mondjuk egy ellenséges ember teher azok számára akik ennél jobb állapotban vannak egy haragos ember teher azoknak számára akik jó állapotban vannak egy burkolt ellenséges egy rejtett ellenséges ember teher azok számára akik jó állapotban vannak tehát mégis csak elnyomoskodik oké? Okay. de ugye nem úgy mint egy antiszociális ember tehát ugye amikor vizsgáljuk a szociális és az antiszociális viselkedést akkor mindig az alapján vizsgáljuk, hogy megnézzük a szociális viselkedését az illetőnek és a szociális viselkedés mellett megnézzük az antiszociális viselkedését és akkor tekintünk valakit elnyomónak hogyha az élete során az antiszociális viselkedés az többségében volt mint a szociális viselkedés mert bárki lehet úgy hogy valamilyen oknál fogva elromlik a hangulata és per pillanat adott időszakban ha mondjuk lehet hogy ő egy olyan személy hogy elromlik a hangulata és tartósan lemarad nem nagyon tartósan de mondjuk hetekre, hónapokra vagy akár évekre de hosszú távon ha megnézzünk éveket, sok évet akkor ő nem volt ilyen hangulatban ezért amikor a, valakinek az antiszociális viselkedését nézzük akkor nem adott rövid távot kell nézni hanem az életét kell nézni és az élete során amit ugye ismerünk akkor milyen viselkedést mutatott? tehát a viselkedésének nagy része szociális volt vagy antiszociális? világos ez? tehát ha valaki már gyerekkortól antiszociális többségi viselkedést mutat, mert minden azt antiszociális viselkedik szociálisan és minden szociális viselkedik antiszociálisan tehát azt kell nézni hogy az élete során melyik van többségben ha valakinek az antiszociális viselkedés volt többségében na akkor mondható hogy ő antiszociális tehát amikor egy szociális ember antiszociálisan viselkedik akkor lehet mondani neki hogy antiszociális a viselkedésed de nem azt hogy te antiszociális személy vagy világos ez? sőt azt is lehet mondani hogy amióta rossz állapotban vagy három hónapja azóta teljesen antiszociális a viselkedésed de nem azt hogy antiszociális vagy világos ez? na most ez egy tanítás is volt, egy rész egy olyan coach képzésünkből ember és életjobbító coach ahol konkrétan azt tanítjuk hogy hogyan ismerjük fel az antiszociális és a szociális embereket és mit tegyünk azokkal akikre megállapítjuk hogy antiszociálisak ugyanis az antiszociális személy tehát aki az életének a részében tehát amennyit ugye ismerünk akár mondjuk ezért elsősorban ki tudja megállapítani hogy valaki szociális vagy antiszociális hát aki régen ismeri, nem aki tegnap ismerte meg egy jelenbéli működésről nem lehet azt mondani valakire hogy na ez egy antiszociális ember jó? hanem hogy működik tehát hogyha valaki gyerekkortól emlékezzetek vissza mondjuk iskolába, ki van csukva hogy nem volt olyan osztálytársatok aki antiszociális volt nekem volt például olyan osztálytársam, képzeld el, középiskolába ugye én műszaki középiskolába jártam, ugye autószerelést tanultunk és tanultunk heggeszteni és heggesztettük az anyagot, ez meg olyat csinált hogy oda menj gyerekekhez és nézd meg meleg és oda nyomta a nyakához hát ezért kapott igazgatóintőt, én azért rukkoltam, hogy kirúgják ki mert egész még a négy évig velünk járt állandóan kötözködött a gyerekekkel egyfolytában, négy évig megtörtént. hát jó kérdés, biztos, biztos jó apja volt valószínűleg, Valószínű. tehát lényeg az hogy rengeteg gond, gond volt vele a gyerekeknek, nem a tanároknak, a gyerekeknek tehát a gyerekeknek, szóval a lényeg az hogy hogy egy ilyen ember ugye már gyerekkorban mutatja az antiszociális viselkedést és akkor egész életében megvan ez a fajta viselkedés jó? tehát most gondold végig ugye amit mondtál mivel egész életét leélte antiszociális módon és ő az a személy aki legkevésbé beismeri hogy ő antiszociális tehát egy szociális ember mikor ha ezzel a képzéssel részt vesz azt gondolja hogy húha én antiszociális vagyok azt gondolja magáról, na az antiszociális sose gondol ilyet magáról soha Soha. tehát lényeg az hogy hogy az az ember aki antiszociális annak egyetlen egy megoldása van kivonják az élők sorából és a következő életben tiszta lappal törölt tudással születik na most persze egy antiszociális is megváltozna, megváltozhat, csak nem éri meg a szociális környezetnek, hogy megváltoztassa. Érted? Tehát túl sok energiába telik, hogy megváltoztasson egy antiszociális embert. Tehát túl sok energia. Tehát nem ér annyit. Meg lehet csinálni, csak nem ér annyit. Tehát egyszerűbb a kivonás. Nem a szociálisak mondják ki, hanem majd a fentiek megoldják ezt a kérdést. Viszont most az antiszociális emberekre szükség van, nem itt környezetünkben nem itt a PPA-nál, itt nincs szükség rájuk, hanem az életbe. tudod miért? mert akkor boldogtanak az emberek ha környezetükben jelen van az elnyomás illetve elnyomók bőszen tevékenykednek a bolygón minden ötödik ember elnyomó minden ötödik tehát a környezetedben, most ne itt a PPA-ba ért, mert ide bejönnek és akkor úgy ahogy van elmenekülnek szóval be se jönnek eleve de régen amikor pénzügyi területtel foglalkoztunk akkor rengeteg antiszociálissal is találkoztunk ugyanabban az arányban tehát minden ötödik ott is megjelent de itt a szellemi területen nem találkozunk velük tehát ugye a, a, az antiszociálisnak van egy nagyon fontos tulajdonsága amiről gyakorlatilag fel lehet ismerni tehát az emberek javítása az emberek jobbítása, az számára üldözendő dolog mert ha az emberek jobbá értelmesebbé okosabbá válnak akkor ő azt gondolja hogy azáltal az ő élettere csökken és ezáltal az antiszociálisoknak az emberek jobbítása az egy idegen terület tehát egy ellenséges terület ezért nem kerülnek be olyan szervezetekbe amely az emberek jobbításával foglalkozik na most akkor kiderült hogy igazából mivel is foglalkozunk mindjárt megnézzük most kihagyjuk ezt is kihagyjuk, Na nézzük mit csinálunk na az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket és természetesen gyakorlási lehetőség nélkül az egész mit sem ér amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére a problémáik megelőzésére, illetve megoldására. A célok elérésére, az ember és az élet jobbítására. És ebben képesek kiválnak mások segítségére is lenni, illetve ezekben. Na most kérdezném tőletek, hogy szerintetek fontos az élethelyzetek helyes kezelése? problémák megelőzésére megelőzése fontos? tehát hogy az ember úgy cselekedjen hogy képes legyen a problémákat megelőzni? akkor ha esetleg mégis jön egy probléma mert valamit az ember elszúrt hogy megoldja a problémát? fontos? célokat megoldani? fontos? ezeket az embereket profin csinálják? tehát az emberek ezeket csinálják profin? nem? és fontos lenne hogy csinálják profin? Uh -huh. Hol van? ilyen tudás. De máshol. Hát nem nagyon van. Nem érdekel hogy ez. is Na most tehát jó ha tudod, ha már ezt felhoztad ezt a kérdést. Jó ha tudod, hogy tehát elérni azt, hogy mondjuk valaki mondjuk az emberek fejlesztése terén híres előadó legyen, az nem kis feladat. És nem kis pénz. Na most, ha valaki így gyorsan színrelépés, gyorsan ismerté válik, és gyorsan hatalmas tömegeket tanít, akkor jó, hogy tudod, hogy azt nyomják a háttérhatalom. Azt nyomják pénzzel. ezt jó, ha tudod. Na most, ami azt jelenti, hogy ha pénzelik őt, akkor jó célt nem szolgál. Világos ez? Na most úgy hallgass olyan előadókra, akik úgy gyorsan feltűntek. Jó? nem feltétlenül, nem feltétlenül, na most akkor másik például voltak olyanok jó már lassan kiöregednek akik már a szocializmusban ismertek voltak na most ha a szocializmusban valaki előadóként ismert volt hát akkor az kommunista is volt na most magyarul ő is kapott hátulról hátszelet oké okay. na most hát én még kis tag sem voltam nem hogy, <gül> nem hogy kommunista és ugye én az emberek fejlesztését az 93-ba kezdtem és még csak itt tartok ahol tartok ami annyit jelent hogy én pontosan tudom hogy keményen meg kell azért dolgozni hogy az ember ezen a területen előre haladjon és hát jól most már a 3000 előadásnál tartok igen úgy összességében mióta előadásokat tartok és lényeg az hogy hogy ugye engem nem támogatott senki ebben a kérdésben de Ugye azt is lehetne le csinálni, hogy mint amit néhányan csinálnak, hogy képzéseket tartanak, vagy tanfolyamokat, és borsos árj. Például ismerek olyan előadókat is, akiknek egy tanfolyam mondjuk másfél millió forint. És akkor mondjuk egy kéthetes tanfolyam. Oké? Okay? kéthetes tanfolyam na most vagy beülsz egy hát nem tanfolyamra hanem egy olyan szemináriumra ami ami mit tudom egy-két napos és az egy napért fizetsz mondjuk tízezer forintot. na most ha hát persze lehet úgy haladni valamennyire hogy olyan borsos áron kérik a képzéseket de az akkor miről szól vajon? nem a képzésről kérdezem én hanem maga a rendszer miről? miről szól? hát arról hogy az előadó gazdagodjon, nem? hát arról szól így van, na most nem tudom tudod-e hogy nálunk mennyibe kerülnek a képzések? tehát óránként ha kiszámolod 330 forint Igen. igaz? Az első hónap ebből kivétel, mert az első hónap az 660 forint óránként. Tehát 30 óra képzés, van egy hónapban, és azt visszahoztod, így jön neki az összeg. Tehát az első hónap 660 forint óránként, a második hónaptól 330 forint óránként. Hát nem mindig lesz ez így mert időnként szokott lenni áremelés és már nem volt vagy két vagy három éve áremelés úgyhogy valószínűleg hamarosan lesz, sőt már kiszámoltam hogy mennyi lesz a következő így van, következő időszakban a képzés ár de ezt most nem mondom mindegy, mert nem ez a lényeg hanem az a lényeg hogy aki elkezdi a képzés az még árgaranciát is kap három évet hogyha rendszeresen ugye tanulónk a három év árgarancia az azt jelenti hogy hiába lesz közben áremelés annál az árnál marad és hát szeretném azt elmondani hogy miért is csinálom ezt tehát én azt tapasztaltam hogyha az emberek tudatosak és az emberek az élethelyzeteiket teljesen tudatosan képesek kezelni akkor képesek arra hogy békében, boldogságban, szeretetben éljenek tehát ugye ezt megtapasztaltam hogy erre az emberek így képesek honnan tapasztaltam meg? hát ugye 93 óta több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen tehát több tízezer embert képeztem személyesen 91 óta van saját csapaton, tehát saját szervezésű csapatom a szervezésben ugye jelenleg is aktívan részt veszek tehát lényeg az, hogy volt egy másik dolog, amiért elkezdtem ezt az egészet. Én is azok közé tartozom, mint valószínűleg te is, aki hát nem elégedett azzal, ami a világban van. És én valahogy én ebben sose voltam elégedett. Én nekem az iskola az börtön volt, szó szerint. Én börtönnek éreztem életem legszebb pillanata az volt amikor leérettségiztem és <gül> mentem hazafele és azt éreztem hogy végre kiszabadultam a börtönből hát az iskolából na most most már teszteknek is azért hogy tényleg úgy nézzen ki egy iskola mint egy börtönbe berácsolzák, tudod, én még olyan iskolába jártam ami nem rácsos volt na, szóval hadd szokják tudod a diák na szóval lényeg az hogy, hogy gyerekkoromtól én azt éreztem hogy én kilógok a sorba tehát más vagyok mint a többi de ezt imádtam tehát én nem akartam olyan lenni mint a többi de tényleg nem tehát engem például sose érdekelt a divat sőt ha volt divat akkor én nem úgy ötöztem, érted? De azért se, hogy így van szándékos, hogy ne, ne olyan legyek mint a többi tehát például nekem, nekem személyesen sose volt olyan autóm ami, amiből sok van egyszer volt két hónapig gyorsan eladtam mert elegem volt belőle hogy sokat látok tehát csak olyan autóm volt ami ezen kívül a két hónapon kívül amiből kevés fut tehát én nem akartam olyan lenni mint a többi érted? na most mit csinál a többség? ha megnézed a többség az azért dolgozik hogy hogy a testének jó legyen a testének jó legyen, mit értünk ezzel? jólakjon akkor pihent legyen a testet akkor mit tudom én, ne legyen szomjas, most ezt alkoholos értelme, és lehet érteni szóval akkor ugye szórakoztassa a testét, nem? lásson olyan dolgokat is amit, amivel dicsekedhet, tudod amit esetleg más nem lát hát gyakorlatilag erről szól az emberek élete és ez, erre ezért dolgoznak hát én sose dolgoztam ezért, sose megmondom őszintén tehát nekem ez így kevés volt tehát kevés volt tehát én úgy éreztem hogy ez kevés tehát ugye amikor jobban ment bármikor életünk során akkor mindig volt csapat tehát én azért kezdtem el az olyan típusú tevékenységet hogy csapat mert én rájöttem arra hogy hogy valami ölt kell az embereknek nyújtani ami az embereknek szükségük van rá tehát egy tehát mit tudom én volt olyan időszak hogy értsétek volt olyan időszak hogy anyagilag rossz helyzetben voltunk ez általában a váltás környékén volt mindig tehát mikor váltottunk profilt és és akkor nejemnek mondtam hogy engem nem érdekel az hogy hogy állunk anyagilag engem az pénzzel abszolút hagyjá békén, nekem az a dolgom hogy én teljesítsem amit nekem teljesítenem kell és ha én teljesítem azt amit nekem teljesítenem kell akkor, akkor lesz pénz is tehát én nem foglalkoztam soha azzal kérdéssel hogy mennyi pénzünk van érted? ha megkérdeznéd hogy mennyi tartalékunk van nem tudnám megmondani, fogalmam nincs tehát nem érdekel, ezek nem érdekelnek tehát az se érdekelt hogy hogy me, mennyi pénzt keresek, érted? az se érdekelt. valahogy ez már évtizedek óta így van érted? tehát én azt tudom, ez egy szabály, én ezt javaslom mindenkinek jó? ezt írjátok föl mert érdemes ha olyan dologgal foglalkozol amire az embereknek szükségük van akkor te se jársz rosszul, kész, ennyi érted? tehát amivel embereken segítesz, tehát a foglalkozásod olyan ami, ha jót teszel másoknak akkor te se jársz rosszul, ennyi de most foglalkozás szinten nyilván tehát nem foglalkozás mellett nem erről van szó, foglalkozás szinten és én erre már nagyon rég rájöttem még a 90-es évek leges-legelején 91-ben hogy ez így működik tehát hogyha én olyat nyújtok az embereknek ami az embereknek jó akkor én se járok rosszul Ennyi. és hogy milyen mértékben járok rosszul az nem érdekes vagy jól, akarom mondani? az nem érdekes na most közben mivel ugye régóta emberekkel foglalkozok több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget hát összességében már vagy 50 ezer ember képzésében vettem részt személyesen ezért és ugye az etikára azért tehát gyerekkoromtól valahogy ilyen magasabb etikai szinten rendelkezem az átlagnál hát ezért rám, rám bíztak fentről dolgokat, hát biztos hogy ezért születtem csak ugye addig nem bíztak rám míg nem bizonyítottam, tehát rám bíztak például képességeket tehát adtak olyan képességeket amit, hát egyesek nem vesznek komolyan, nem én hanem egyesek, még az itt tanulók között sem tehát ugye nekem van olyan képességem hogy kapok információkat a jövőről, múltról tudás információt stb. stb. tehát például a képzéseket tartok és mondjuk 2000 10 óta tartok főtevékenységben ilyen típusú képzéseket amit most és 2010 óta nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember ismeretére amire mondjuk legkésőbb három percen belül ne volna választ nem embertől hanem szellemlénytől és ugye én azt úgy nevezem hogy a teremtőmtől és bármilyen témában, ami az ember vagy az élettel kapcsolatos, bármi felmerül, akár itt, akkor rögtön már kapok is információt. Tehát most már három percet se kell várni. És ugye én nekem volt egy látomásom, ez álmomban történt, hogy a szervezetemmel együtt kell megcsinálnunk az aranykort. Tehát az, a látomásomban az volt, hogy ott volt egy arztalan lény amely arról beszélt tehát ilyen tudjátok ezzel a csukjában meg stb. egy olyan lény amely arról beszélt hogy nekünk, nekem kell ezt a szervezetemmel fölvállalni hát akkora, akkori létszám az azért nem az volt ami most hanem egy jóval kisebb és, és azóta kaptam információkat azzal is, hogy, arról is hogy miért nekünk kell ezt megcsinálni tehát mit kell nekünk megcsinálni? átadni az emberek számára azt a tudást és képességeket, ami által képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban élni hogy aranykor lehessen de ezt ugye én egyedül nem tudom megcsinálni, ehhez kellenek nekem társak méghozzá 320 millió tehát nem kevés, az nem azt jelenti hogy mindenki a közvetlen társa hanem a társaimnak a társainak a társai stb stb így van. tehát ami azt jelenti hogy együtt tudjuk megcsinálni azt hogy átadjuk az eltitkolt tudást azt az eltitkolt tudást amit az emberek elől eltitkolnak évszázadok vagy évezredek óta hogy az emberek ne boldoguljanak tehát szó szerint mert ha az emberek tudással rendelkeznek akkor nem lehet őket elnyomni világos ez? tehát egy ember amelyik tud azt nem tudják elnyomni, ezt nem lehet elnyomni tehát azt lehet elnyomni aki tudatlan oké, a tudatlanokat könnyen lehet elnyomni, manipulálni, hát a manipulációs elnyomás de azokat akik tudnak azokat nem lehet és ugye van még egy fontos része a, az információnak az hogy az aranykorhoz az szükséges hogy az emberek eljussanak erre a két lelki szintre tehát legalább a hatodik lelki szintre tehát egy lelki fejlődést kell nyújtani az embereknek hát a tudással és a tudás használatával az ember elindul felfele de ugye vannak ennek bizonyos feltételei tehát idáig bárki el tud jutni a harmadik lelki szintig, a negyedik, ötödik lelki szint az már bizonyos feltételekkel teljesíthető, meg természetesen a hatodik is, de ha már valaki bekerül a hatodikba akkor már tuti tudna élni az aranykorban tehát az aranykorban már képes lenne élni tehát az aranykorban szeretetben, békében és boldogságban együttműködve képesek élni az emberek, az aranykornak az a szerepe hogy az embereket feljutassa a beteljesülés szintjére és ha egy ember feljut a beteljesülés szintjére akkor választhat hogy visszajön segítőnek vagy pedig hát a legtöbb ember nem ezt szokta választani vagy pedig bekerül egy magasabb létformába tehát egy isteni létformába jó? tehát ami azt jelenti hogy nem egy emberi testbe. Tehát ugye óriási különbség van a Földön, és bárhol a máshol a világban. Tehát bárhol a máshol a világban egy lélek az nem veszti el születésénél a tudását. Tehát nem törlik a tudását. Tehát ő neki halmozódik a tudása, mióta a teremtő a lelkét létrehozta. És. Amikor az ő teste elhasználódik, akkor lecseli, lecseréli és bele, bele költözik egy olyan testbe, ami már felnőtt. Tehát fiatal felnőtt testbe. És ez a fiatal felnőtt testet bármikor le tudja tenni. Tehát ki tud lépni ebből a testből. Tehát amikor szüksége van a testre, akkor használja a testet amikor nincs szükség, akkor kilép belőle ugye a test miatt korlátok vannak hát olyan korlátok vannak, hogy a testet nem lehet úgy közlekedtetni hogy mondjuk a test egyik pillanatban itt legyen, a másik pillanatban ott nem lehet, tehát a testnek kell fizikai szállító jármű és annak korlátozott a sebessége ami azt jelenti, hogy meghatározott sebességgel tud közlekedni. De a léleknek nincs szüksége közlekedő eszközre. Mert a lélek az a gondolat sebességével képes közlekedni. Az azt jelenti, hogy ha az egyik pillanatban itt akar lenni, akkor itt van, ha másik pillanatban a világegyetem másik felébe akar lenni, akkor ott van. Világos ez? tehát nincs szüksége közlekedési eszközre, nincs szüksége levegőre nincs szüksége élelme, élelemre nincs szükségre ruházkodásra hidegre, meleg érzékenysége nincsen nincs szüksége lakásra, stb. stb. stb. ez mind, mind a test a léleknek ilyenre nincs szüksége na most gondolj bele most itt a földi létben élünk egy olyan fajta létformában ahol be, van, be vagyunk zárva egy testbe tehát ezt a testet úgy alkották meg hogy korlátozott kommunikációval rendelkezik egy másik ugyanolyan lény irányában tehát telepatikusan a legtöbbünk nem tud kommunikálni ezért ugye szóban kommunikálunk vagy írásban vagy valamilyen hasonló eszközzel tehát úgy nem tudunk hogy gondolatilag azért nem tudunk egy nem tanultuk hiszen törölték a tudást kettő maga a konstrukció itt fönn ugye ez olyan hogy korlátozza a kommunikációt nyilván tökéletesen korlátozni nem tudja tehát hogyha valaki megtanulja a telepatikus kommunikációt akkor gyakorolhatja csak nem olyan szinten mintha nem ebben a testben lenne tehát ez a boltozat itt a fejünkön ugye ezt koponyának hívják ez úgy van megkonstruálva hogy az agy ilyen adóvevő képességét korlátozza tehát lényeg az hogy hogy amikor az ember kikerül a földi létből mert azt válassza ezen a szinten akkor egy olyan testbe tud beszületni ahol nincs meg ez a korlátozás tehát magyarul nincs ez a kemény, nem lesz e kemény fejű tudod <síns> tipikus jó mondás itt az emberek számára, tudod ez a kemény fejűség szóval lényeg az hogy most gondold végig és lehet hogy olyan dolgokat hallasz tőlem ami ilyen mesének tűnik vagy vagy hát mondja Miklós úgyse hiszem na most amikor én még nem voltam spirituális lény, hanem egy olyan ember voltam mint a többi ebből a szempontból tehát hogy, hogy az anyag vezérelt és elkezdtem hallani az ilyen információkat vagy ehhez hasonlót én, nekem rögtön az az első gondolatom az volt hogy miért gondolkodnak úgy az emberek hogy gondolkodnak tehát miért hiszik azt hogy például egy élet egy halál? miért hiszik azt hogy mit tudom én mondjuk a, a lelkét most teremtett a Jóisten mielőtt leszületett és nincs reinkarnáció, nincs újjászületés stb. stb, stb. mind a válasz arra az volt hogy azért mert ezt tanult, tanították neki világos ez? nem azért mert ezt szobta ki az újából, hanem minden embernek aki most ateista azt tanították ateista hitet senki nem úgy született, érted? és akkor erre gyorsan rájöttem hogy jó mondjuk nekem volt egy bizonyos szerencsém avval kapcsolatban hogy volt egy olyan nagymamám aki beiratott hitt arra, és ezáltal valami információm lett az istennek kapcsolatban tehát engem nem ateistának nevelt, tek ezáltal és mivel elsősorban nagymamám nevelt ezért ugye az ő hite befolyásolt leginkább és nem a szüleimé aki főleg apám ugye az nagy ateista volt na szóval gondold végig hogyha valaki a bolygón ateista az azért mert ezt a neveltetést kapta érted? na most ha ő nem ateista neveltetést kapott volna akkor ő nem az lenne de ennyi esze nincs érted? a legtöbb embernek annyira rövid az esze hogy még idáig se jut el hogy rájöjjön arra hogy ő az a ateista mert őt arra tanították gyerekkorta érted? nem maga szobta ki az ujjába nem maga kapta meg a választ mondjuk a jóistenétől, mert a jóistenétől ő kapta volna meg a választ, akkor nem lenne ateista világos <gül> ez? tehát magyarul ezt tanulták, tehát én erre gyorsan rájöttem hogy akit ateistának tanított vagy ateista azt annak tanították most akkor a következő gondolatom az volt hogy melyik a jobb nekem? az a régi dogmatikus tanítás vagy az az új információ most gondold végig neked melyik a jobb? hogy míg a világ a világ ezen a földön fogsz élni érted? és és mondjuk nézzük az abszolút ateizmust hogy nincs lélek semmi van egy test beleszülettél majd meghalsz és vége mindennek érted? vagy mondjuk nézzünk egy, egy az emberiség nagy része nem ezt vallja egyébként hogy csak egy nagyon kis része vallja ezt tehát talán egy tized része avalja ezt az egész emberiségnek hogy egy élet egy halál azt kész vége mindennek na most akkor biztos az a 10% az jobban tudja mint a 90 tuti, nem <gül> szóval nagy baromság tehát ezt nem is értem hogy hogy hiszik el hogy ők jobban tudják na most utána nézzük, nézzük tovább hogy mondjuk mennyivel jobb vagy rosszabb az hogy neked nem egy élet egy halál hanem benned van egy lélek amely hozzád képest a testethez képest nagyon öreg nagyon öreg és tudattal születt, születtél mert gondolj bele, nem is lehet más hát egy csecsemő testben nem tehetnek bele egy előző életű vagy több millió évet élt tudással rendelkező valamit érted? nem tehetnek bele most gondolj bele, ha ezzel az értelemmel ami most van neked beleraknának egy csecsemő testbe. Mi lenne veled? Beleőrülnél. Szó szóval szerint belezavarodnál pár hét alatt a tehetetlenségbe. Rosszabb lenne, mint ha börtönbe lennél, érted? Sokkal rosszabb. Totál tehetetlenség, mert a csecsemő az totál tehetetlenség. Ezért ugye a világegyetemben nincs olyan, hogy gyerek testbe raknak egy lelket, csak itt a bolygón, hanem egy felnőtt testbe raknak be egy lelket, amely már teljes aktivitással rendelkezik. Oké? És hát gondold végig, melyik a jobb? Hát az, hogy neked már van egy előéleted, csak ugye úgy születtél le, hogy, hogy törölték a tudásodat, és akkor még menjünk vissza na most de nézzük meg igazság szempontjából hogy mennyire, tehát hogyha valaki hisz abba hogy lélek akkor abba is kell hinnie hogy azt valaki teremtette nem? tehát hogy annak van teremtője a lelkünknek, na most ha van teremtő és akkor azt mondják hogy a teremtő kontrollálja ugye a bolygót akkor gondolj, gondolkozz logikusan hogy mennyire igazságos, tehát mennyire jó Isten lenne az, ha azt mondaná hogy hát most rád nézek hát te nem vagy szimpatikus, neked beraknak egy rossz családba te szimpatikusabb, te egy jó családba érted? tehát gondold végig hogy az ember az összes élőlény közül a bolygón az egyetlen amely szinte mindenki más körülmények közé születik, még a, majdnem a testvérek is kivétel az ikrek érted? na most az egész élővilágot megnézed, tudom mi én mondjuk egy, egy vadállat, egy róka ez körülbelül hasonló körülmények között születik a világban, érted? tehát nincs olyan különbség mint az embereknél hogy valaki beszületik jó családba vagy még családja sincs, úgy olyan helyre születik, érted? csak megcsinálták, az kész, azt mehet állami gondozásba na most gondold végig, na most hát gondold végig logikusan hogy akkor hát miért igazság, miért van igazságtalanság? nincs igazságtalanság hát nyilvánvaló hogy ebbe az életbe ahova születtél családba az azért születtél abba mert az előző életednek a következménye az hogy te beszüles egy olyan családba amit megélsz olyan élethelyzeteket amit az előző életedben elrontottál érted? tehát csak úgy értsed az előző életednek a következménye miatt születsz abba a családba, amiben beleszülhetsz, érted? és ugye egyre könnyebb a helyzet minél több a család a bolygón, annál könnyebben találnak olyan családot ahova be tud születni az előző élet alapján, világos ez? ezért még olyan is létezik hogy valaki elszúrta az életét és visszaszületik ugyanabba a családba érted? hogy hozza helyre, olyan is van na most lényeg az hogy hát most gondold végig melyik a logikusabb számodra hogy van egy olyan világunk ahol van egy olyan teremtő ahol mindenféle családba belerakja ugyanazokat a tiszta lelkeket, érted? vagy van egy olyan teremtő, vagy olyan terentők inkább úgy mondanám amik berakják a családba azokat a lelkeket amit érdemelnek a lelkek az előző élet alapján melyik az igazságosabb? Hát nyilvánvaló és melyik a logikusabb? Hát nyilvánvaló, nem? Tehát, és nem is tudom emberekkel, hogy lehet azt elhitetni, hogy nem volt előéletünk. Hogy lehet ezt elhitetni? Nem gondolkoznak azon emberek, hogy hát akkor az a jó Isten, akkor az nem is jó Isten lenne. Hanem az a gonoszabb Isten, mert a hasáraütés úgy határozza meg, hogy ki hova szülessen. Még az ember se csinál rendszeresen olyan dolgot hogy hasára ütés annak alapján cselekszik Ha jó de rendszeresen, most rendszeresen van szó na szóval akkor ugye ezen is gondolkodtam akkor mármint úgy értve hogy hogy melyik a logikusabb, természetesen és utána tehát ha, ahogy az ember elfogadja azokat a szabályokat ami a világban léteznek annál inkább látom azt hogy ellátnak, elmernek látni információval érted? tehát és annál inkább ellátnak plusz olyan információkkal amit előtte nem csinálták mert annak alapján amit ugye ahogy én gondolkodok ahogy én cselekszek annak alapján látnak el további információkkal és akkor itt vagyunk mi emberek, érted? És az lenne a logikus, hogy egész míg, míg emberek, ez az emberi lélek létezik, akkor ebbe a reinkarnációs folyamatban legyünk benne. Hát ennek akkor így nem lenne értelme az életünknek, gondol bele. Ha mi az értelme? Hát a lélek szempontjából néz, nem a test szempontjából, a test szempontjából az égat a világon semmi értelme egyébként. Hát nézd meg, a test szempontjából mi értelme az életnek? Hát mindenki meghal, nem? Ha van értelme, nincs. Sírba senki nem tudja vinni semmit a testét. Nem? Hiába a testével nem viszi sírba, be lehet rakni abba a sírba bármit, csak nem, nem ér vele semmit, érted? tehát testi szempontból gyakorlatilag az életnek az égata világon semmi értelme nincs. Lelki szempontból van mert egy olyan testbe vagyunk, ez is egy különleges dolog amely test egyedülállóan a világon képes generálni a problémákat tehát te saját magad, saját magadnak képes vagy generálni problémákat és nem kell le, ha ez egy másik személy nem tudom észrevetted e <gül> na most ilyen test nincs több a világa, kamolyan, ez kiváló dolog, gondold végig miért kell megtapasztalni a rosszat? hát hogy tud értékelni a jót hát nyilvánvaló hát a gondod végig, egy gyerek nem tapasztalja meg a rosszat, akkor nem tudja értékelni a jót tehát egy gyereknek például semmi nem érjen szinte burokba nevelik föl, mindent megadnak neki mire fogja vinni felnőttként? semmire, szó szerint semmire nem fogja vinni, érted? tehát egy gyereknek is meg kell tapasztalni a jót is meg a rosszat is, hogy tudja a különbséget és ma egy olyan világban nevelik a gyerekeket, a szülők hogy a gyerekek jó része nem tapasztalja meg az ellentéteket és nem tudja, nem ismeri az ellentéteket, tehát egy ember akkor tudja értékelni, nézd meg, akkor tudod értékelni a jót ha a rosszat is megtapasztaltad, tehát például akkor értékeled igazán a jót ha megdolgoztál érte nem? na most az a megdolgozás érte az meg kemény volt az nem volt annyira jó, gondold végig és utána azért örülsz neki mert nagyon megdolgoztál érte, ezért vannak olyanok akik például saját maga építette a házát, van ilyen itt a teremben aki maga építette a házát vagy a párjával együtt építettétek, oké. Okay. Aki például saját maga építette a házát, azoknak a legtöbbe, legtöbb olyan ember na, nagyon nehezen válik meg attól a háztól. Tehát sokkal nehezebb, mint aki csak vette. Tehát csak beleköltözött. Tehát bármi, amit megtapaszt tehát, ö, megszenvedtünk érte, azt jobban értékeljük na most és miért kell megtanulni a jót meg a rosszat? hát én nagyon egyszerű, erről már többször beszéltem, újnak viszont, újjaknak viszont lehet hogy új hát azért, mert a világegyetemben a lélek az úgy működik hogy hatalomra törekszik ha nem törekedne minden lélek az hatalomra törekszik nehogy azt mondd hogy te nem, ha te nem törekszel hatalomra akkor soha nem vitatkoztál ha bármikor életedbe vitatkoztál akkor hatalomra törekedtél, ennyi ugyanis az az ember aki nem vitatkozik sose semmilyen helyzetben na az az egyetlen aki nem törekszik hatalomra oké? Okay? na hát ilyen emberrel nem sokkal találkoztál életedben szerintem no szóval lényeg az hogy minden ember és minden lélek a világegyetemben az hatalomra törekszik, van aki intenzívebben van aki kevésbé, de ez egy alap tulajdonsága a léleknek na most ha egy lélek hatalomra törekszik ennek az a következménye hogy na mit akartam ebben kapcsolatban mondani? na mindegy majd eszembe jut mindjárt az a következménye hogy ja igen a fejlődés, abból alakul ki a fejlődés, ha ez nem lenne ez a tulajdonság akkor a világegyetemben nem lenne fejlődés tehát hogy többet, többet, többet, többet akar, és mivel ez ez a fajta tuda, tulajdonság a világegyetemben minden léleknek tulajdonsága ezért ha egy hatalomra törekvő lény, lélek nem tapasztalja meg a jó és a rossz közti különbséget akkor a rossz is lehet neki cél. Érted? Hát nézd meg. Hát nagyon sok embernek a rossz a cél. Tehát mit mondok példát? Úgy keres pénzt, hogy drogot árul. Vagy drogcsempészetben vesz részt. Érted? Tehát lényeg az, hogy meg kell tapasztalni a lelkeknek azt hogy mi a jó meg mi a rossz ha egy lélek nem tapasztalja meg hogy mi a rossz a, én a következő tapasztaltam ezzel kapcsolatban ugye tudjátok hogy réges régen van csapatom és ugye nagyon sok emberrel dolgoztam már és és én nagyon sokszor megtapasztaltam embereknél azt hogy hogy volt választási lehetősége a jó és a rossz között és nem a jót választotta, hanem a rosszat érted? és azáltal hogyha egy ember a rosszat választsa, azáltal szembe kerül olyan emberekkel akik a jót választották világos ez? és onnantól kezdve addig akik együttműködtek mondjuk egy dologban és onnantól hogy a másik tehát az egyik személy a rosszat választotta szembe kerülnek egymással és már nem tudnak együttműködni és ez nem csak bolygó szinten van így hanem a világegyetemben is ugyanígy van és azok az emberek akik a rosszat választották, tudod miért választották a rosszat? mert nem tudtak a jó és a rossz között különbséget tenni világos ez? mert azt a rosszat előzőleg még nem tapasztalták meg Értitek? És ez világegyetemi szinten így működik. Hogyha a lelkek a fejlődésük során, a tanulások során nem, él, nem élik meg a rosszat, akkor ha kikerülnek hatalmi pozícióba, akkor ezzel a tudatlanságukkal vissza fognak élni, és a rosszat könnyen választják. Mondok példát, nézd meg, nem tanulják meg itt az emberek a rosszat, és bekerülnek mondjuk olyan hatalmi pozícióba, mint mondjuk miniszterelnök lesz, vagy vagy én pártvezér és akkor elkezdi a diktátor szerepet, érted? vagy elkezdi elnyomni a környezetét tehát nem él hanem visszaél a hatalmával tehát hogyha egy lélek nem tapasztalja meg a rosszat akkor simán rosszra használhatja a képességeit, érted? vagy a hatalmát és ugye ez egy olyan bolygó ahonnan nem tudsz távozni se fizikailag se lelkileg, lelkileg akkor távozol mikor kikerülsz, távozhatsz, ha kikerülsz ebből a testből de akkor sem magadtól távozol hanem megfognak és visznek szó szerint tehát visznek, nem visznek, visznek, elvisznek tehát a Föld körül van egy olyan energiaháló, ami nem tudsz átmenni csak úgy tudsz átmenni hogyha átkísérnek rajta tehát ez, ez, ez tény, tény tehát ez a lényeg az hogy a lelkek amikor ugye meghalnak kilépnek a testből és el kell távozniuk a bolygóról, sokan nem távoznak el, itt vannak köztünk ugye a bolygón ugye mert nem tudják hogy meghaltak a legtöbb, meg nem tudják hogy el kell menniük és nem mennek el de akik elmennek ugye az a, azért az a többség azt átsegítik ezen a hálón és megyünk a Marsba vagy a Vénuszba ott van a két telep ahova a lelkeket gyűjtik és onnan születünk újból újra tehát egy létközi állapotban vagyunk ott ebben a két bolygón és onnan kerülünk vissza ugye a földre tehát visszaküldenek minket, kísérnek minket átkísérnek ugye ezen a hálón és, és onnantól kezdve beszületik az ember majd abba a testbe amit ugye bevállalt, hogy beszületik abba a családba, ahova bevállalt. bevállalta. Az előző élet alapján. Na most gondold végig, hogy így ebben a testben, amiben vagy, elég érdekes lenne értékelned az életedet. Már az eddigit is. Miért? Mert mindenkinek van egója. És ez az egó úgy működik, hogy tehát van egy óriási különbség a lelkünk és a testünk között, erről még sose beszéltem amiről most fogok, az a különbség hogy a léleknek nincs túlélési ösztöne mert a lélek végtelen lélek, élet, évszámú tehát nem hal meg, elpusztíthatatlan tehát annak nincs túlélési ösztöne, a testnek viszont van mivel a test korlátozott időtartamot tud Végigélni. ezért amikor túlélési ösztönökről vagy túlélési működésről, ösztönös működésről beszélünk az soha nem lelki dolog, az mindig testi dolog az azt jelenti hogy bármilyen túlélési dolog, dolgot művelsz azt mind a tested rendezi és nem a lelked, tehát a test akar túlélni, Na most ezért ugye a testhez van egy ego kapcsolva na most emiatt a túlélési ösztön miatt, ugye ez egy ösztön, tehát nem értelmes dolog, ez egy ösztön a túlélési ösztön miatt nem tud senki se reálisan ránézni a saját életére, csak ha ezt megtanulta oké? Okay? a túlélési ösztön, mert a túlélési ösztön arra van hivatva hogy te amit tettél azt jól tetted mert ha megállapítanád hogy amit tettél nem jól tetted akkor ez a tested túlélése ellen lenne nem tudom érthető-e? világos ez? ezért ugye minden ember amit tesz megerősíti hogy az helyes volt oké? Okay? és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz hogy egy ember azt tudja mondani hogy ez egy nem helyes cselekvés volt akkor nézzük meg mit kellett volna ehelyett tenni és nézzük meg hogy mit fogok ezután tenni ennek semmi köze a testünkhöz, ez tisztán lelki dolog mert a léleknek nincs túlélés, túlélési ösztöne, jó? tehát egy olyan lénynek nem kell túlélési ösztön aminek végtelen a túlélése, világos ez? csak annak kell túlélési ösztön amiknek nem végtelen az élete No szóval, azáltal, hogy a testünknek van egy ilyen túlélési ösztöne, ezáltal nem vagyunk képesek arra, hogy reálisan ránézzünk a saját életünkre. Mert azt állapítjuk meg rögtön, hogy helyesen cselekedtem. De ha az ember kilép a testéből, más a helyzet. Tehát, ha meghal, és elhagyja a testét, akkor onnantól kezdve a lélek reálisan túlélési ösztön nélkül rá tud nézni az eltelt életére és meg tudja állapítani hogy ez helyes volt, helytelen volt, itt más kellett volna csinálnom, itt nem jó cselekedtem stb. stb. és reálisan tudja azt mondani hát ezt igen, ezt helyre kell hoznom ezt a test nem tudja mondani, csak ha tudatos az illető és lélekvezérelt tehát amikor a legtöbb ember ugye kikerül a testéből akkor tudja csak reálisan ránézni a saját életére és akkor tudja azt mondani hogy ezt ki kell javítanom és ezért bevállal egy következő olyan életet ahol javítási szándékkal jött le kiavítási szándékkal jött le, na most gondolj bele ez mennyivel reálisabb mint ezekről a dolgokról máshol mit tudom iskolákba tanítottak oké? Okay? és lejössz, beszületsz egy olyan családba, érted? ami alapján megéled azokat az élethelyzeteket ami kialakít benned olyan tulajdonságokat, az élethelyzetek ami által létrehozol magadnak a hoz létre, ösztönösen létrehoz problémákat amit neked meg kell élni hogy tudjál felül uralkodni azokon a problémákon, érted? tehát nem is jó szó az uralkodás hanem megoldani képes legyél, tessék, felülkerekedni. Fel felülkerekedni azokon a problémákon, igen érted? ezért megélsz olyan élethelyzeteket ami által olyan, él olyan tulajdonságokat fogsz felvenni ahol létrehozod magadnak a problémákat, érted? tehát saját magadnak, tehát nem kell egy másik személy hozzá tehát ez a test kiválóan alkalmas arra hogy létrehoz magadnak problémákat és nem kell hozzá senki érted? na ezért nem pusztították el ezt a testet a fentiek mert a, a világegyetemben még, még egy ilyen test nincs amely maga generálja az értelmes lénynek a problémákat érted? ez az egyetlen ilyen test autó így van, ilyen probléma generál, nem okos inkább azt mondja, probléma problémageneráló test <gül> oké okay, lényeg az és ezért működtetik ezt a testet már hosszabb ideje így van és a lélek így megéli azokat a tulajdonságokat hogy mi a jó és a rossz között a különbség jó és hogy értékelje a jót és leértékelje a rosszat oké? Okay. de hát ugye sajnos ez a test rövid életű és hát ugye mert állati génekkel rendelkezik ezért rövid életű hát azért furcsa lenne hogyha mondjuk ilyen mondjuk 150 évig élnénk mint egy elefánt és ilyen ormányunk lenne meg ilyen nagy robosztusok lennénk, nem? Hát furcsa lenne tehát ugye egy elefánt azért az ormányával nem képes olyan dolgokra mint az ember a keze, kezeivel nem véletlenül mondják hogy az elefánt a porcelánboltban mit tud művelni tudod? <gül> szóval ugye ebben a testben sajnos eddig tudunk élni na most ez a test viszont csak abban, erről beszéltem a múltkor, csak abban az esetben alkalmas arra hogy ezt végigcsinálja egy élet során hogyha elvonul család nélkül egy kolostorba és gyerekkortól és az egész életét a tanulással tölti méghozzá az élet és az ember működésével kapcsolatos tanulással ezért az elmúlt évezredekben azok jutottak ki a földi létből egy magasabb létformába, akik ezt megcsinálták na most, de az azt jelenti hogy nincs család, semmi nincs, nincs gyerek, az egész életét a tanulásra törté. így van a egy gyűjtögetésével persze, na most de most kaptunk emberiség szinten erre egy lehetőséget hogy ha van saját csapatod megélhetsz olyan nem megélhetsz, megtanulhatsz olyan élethelyzeteket amit nem neked kell megélned érted? tehát saját csapat, hogy lehet saját csapatod? hát úgy van kitalálva a rendszerünk hogy mindenki hozhat tanulókat tehát mindenki hozhat tanulókat, ez a rendszer így van elkészítve és a tanulók is hozhatnak tanulót, a tanulóidnak a tanulói is hozhatnak tanulókat, így ezáltal tőled kiindulva létrejött egy csapat és az a csapat ami tőled kiindulva létrejött annak az élethelyzeteire rá látsz. tehát ott abban a csapattal kapcsolatban vezetői, igazgatói szereped is lehet ha akarod természetesen és akkor totál rá látsz azokra az emberekre azoknak az élethelyzeteikre akik a csapatodban vannak de most ezért ugye én sokkal több élethelyzetet láttam már és sokkal több élethelyzetet ezáltal megismertem, megtanultam mint itt bárki mert nekem saját csapatom van 91 óta de te is meg tudod ezt csinálni tehát nekem nem kellett minden élethelyzetet megélni amiket én megtanultam mert Más, mások élethelyzetéből tanultam meg a javát, érted? persze sok mindent megéltem, az is átlagfeletti amiket megéltem személyesen a bőrömön, de a nagy részét akkor se nekem kellett megélni, érted? és ezáltal mivel nem éltem meg hanem megtanultam másoktól a saját csapatomból ugye? főjebb tudtam ezeken a szinteken lépni, én ugye most jelenleg a hatodik lelki szinten vagyok ami azt jelenti hogy én már bekerülhetnék az aranykorba <gül> na én azt szeretném hogy te is bekerülj oké? Okay? és a hatodik lelki szintet ha elérjük együtt és aranykor lesz akkor már csak egy lelki szintet kell feljebb lépni persze az se könnyű dolog de egy lelki szintet kell csak feljebb lépni tehát itt van egy olyan feladat a bolygón ami soha nem volt egy élet során tömegesen el lehet érni azt hogy eljussanak az emberek a küldetés szintjére nagyon a bolygón eddig mióta ez az emberiség létezik nagyon kevesen jutottak ide nagyon kevesen jutottak ide, tehát mondtam annak a feltétele mind az volt hogy bezárták magukat egy kolostorba és csak tanultak, érted? és a csapatnak más előnye is van mert ha az embernek van saját csapata akkor nyilván a vezetőre figyelnek a csapattagok és egyáltalán nem mindegy hogy a vezető milyen életet él tehát érdekes lenne, hogyha én tanítok nektek valamit, és nem azt az életet élném. Érted? ez nem fordulhat elő. Mert ugye a szemetekbe kell néznem, amikor én tanítok. Nem úgy kell tanítani egy tanítónak, hogy közben lesüti a szemét, mert nem mert az emberek szemébe nézni, mert tudja, hogy, hogy vizet prédikál, az bort iszik. Érted? tehát lényeg az hogy egy olyan lehetőség van a szervezésre amiből még előny is lehet mert vannak akik a szervezésből itt élnek tehát abból élnek a szervezésből érted? és a szervezés az pontos módszerrel működik és kiváló módszerrel működik no de erről nem szeretnék beszélni hanem úgy látom hogy az időn mindenféleképpen túlmentünk, A <gül> köszönöm szépen a figyelmeteket bármi kérdésed merült föl akkor kérdezz utána a vezetőtől használjátok a weboldalt, ha nem tudsz belépni a weboldalra akkor, akkor nézz utána a jelszavadnak elfelejtett jelszóban vagy kérd a vezetőt segítségét a jelszókészítésben mindenkinek további jó tanulást kívánok, ami egészen majd 8 óráig fog tartani és 20 perc szünetünk lesz, igen ezt akartam mondani köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!